أن تؤمن بسلطان الله له شرطين مثل قائد الماء أول شرط هي أن تتكل عليه في كل شيء مش بالأساسيات وببعض الأمور هو مخصه أن تتكل عليه في كل شيء بتكون مآمن بسلطانه أي شيء تصلي وتتكل أنه هو مسؤول عنه تكون مآمن مضبوط بسلطانه وأن ثاني وحدة تقبل من يده كل شيء. مش منيح منقبله والمش منيح مخصه فاذا مقصرين كثير البشر بايمانهم بسلطان الله. ما بيتكلوا عليه بكل شيء. وما بيقبلوا منه كل شيء. مصنفين الامور. نتكل اوقات على ذراع بشر، نحفر آبار، عندنا إشياء حاطين أملنا ورجاءنا عليها ناطرين خلاص من هون ومن هون لا نؤمن بسلطانه المطلق مثل قائد الماء هو وقات نقبل من يده البركات والخلاص والإنعامات لكن لا نقبل من يده الشر والمصائب والألام لا نقبل مثل أيوب الخير نقبل من عند الرب والشر لا نقبل إذا بتآمن بسلطانه بتقبل كل شيء. وما بتنسب يا الله ضعف وانه قاعد بعيد عم بيتفرج وهدول كلها جايين هو ما خصه ما له علاقة. هيدا شر الإنسان وهيدا الشيطان وهدول الناس أنا ما خصني والله ما خصه. لا تؤمن بسلطان الله كما يجب.